Heu de venir la jornada primer perquè parlarem de lideratge, parlarem de dones, parlarem de valors, parlarem d'empatia, en fi, de les nostres organitzacions i de com les fem créixer i fem créixer les persones, sobretot.